مرحبا مرحبا يا فرحة العيد وهلا عيد الفطر بفرح وسلام عيدنا فرحه وتباشير وغلا يا عساكم فايزين وسالمين اسمي وانا ام خالد بالقصيد اهدي التهاني التهاني التهاني بالعيد السعيد لاجل عايل لاجل لاجل زوجي الحر الفريد مع بناتي وعيالي مع بناتي وعيالي مبارك وجعله يزين جعلكم بخير ومن العايدين والله يتقبل صيام الصايمين عيدنا عيدنا لما وجمع واحتفال يجمع الأحباب في أحلى الليال وأنا عيدي في بناتي والعيال شوفوا هم قربي هنا متجمعين متجمعين يا أبو خالد يا عسى عيدك سعيد يلي قربك يلي قربك كل يوم يصير عيد يا عمرك مديد يا كريم الشهم نسل الطيبين العب العب الف مبروك يا عيالي عيدكم ما يزين العيد الا قربكم قرت عيوني وبقلبي حبكم غاليين عندي وانتم غاليين يا عبد الله يا ذخري وسندي انت راعي الجد والكفن شبل العرين يا بناتي يا بعد يا قلبي والا عاد عيدي كنبا افراحي وهنا. ربي يسعد على مر الحياة يا نظر عيني ويد الرث بمين يا اميرتي مهاي النادرة في جمالك والحلا متصدره نورة يا دلوعتي يا جهرة بالحلو السن والعقل الرزين والختام ادعيك يا رب البشر تحفظ الغالين آه. ويلا تسعدهم على مر الدهر والسعادة فالهم في كل حين ارفع ارفع يا ولد مرحبا مرحبا يا فرحة العيد ¡Gracias!